Здавали позиції, блін. ну, хватало тих всіх предателів, там, що комусь довіряти можна. Василь каже, що назавжди закарбується у пам'яті. Азовсталь, ну це не забудеться. Прийшов приказ. Ми побили, поламали оружя, здалися, кілометри пішки йшли, шманали нас там візде. На Єліновку так сіли по автобусах і поїхали. Як там могли ставитися як до собак? Нормально ставитись там не ставились. Ну і бити мене ні разу не вдарили його чесно. Але голодом морили там досить нормальну воду, з якоїсь теж болото возили, блін, що й пити невозможно було. Люди в оморок падали. Про те, що син у полоні, каже Ольга Варфоломєва, дізналася із російського телебачення. У полоні Василь пробув з 18 травня по 29 червня.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 Василь каже, з нетерпінням чекає на перемогу. Ми зі всіма побратимами нап'ємось добре, салюти будемо пускати <rolls> по-любому. Всі кучою збираємось. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.